Hej alle sammen, det er Harmut Hades, skal vi lave en lol hvor man skal rap, og så giver man videre til andre personer, til så jeg håber vi at være med på den, så jeg kommer den jih! Twist the thread and understand what you feel and smell at the Champions Minutes Mr. Destiny and set us like that It's pussy ultimate pick I know it's a sad transpersonal wild card So smell I am in a cut-horn I see a knell from my man I stand to own a mid-layer head Carry, mega scary Mystic man, springing on from In a life set of a place But my man can't say I got fucked my foot It's my lucky day It's just luck of the draw Yeah Lady lucky smiling It's all in the cards Okay og igen her videre til smøkningen derude, Men um, jeg håber han vil tage den op, ellers er der altid Brian fra Danmark, um, jeg ved han er en nice rapper, um, der kommer langt sangen ned i beskrivelsen, der kommer shutout til begge to, så jeg håber I kan blive så vi ses. PEACE! det der <tryk> troede <tryk> det var slut, men når jeg får i samlelige, luks gar ikke en under den page, hun en lille bitte som ikke ikke skid, kan ikke slå mig, fordi jeg jokers på hånden, fordi du suks. Jeg yeah, har I min mean, kog på fjæsens mindens, og den lille fuchs. Jeg lyster mig frem, tørre dig fra mig, for et kældsikkeld lamm. Haha, <laughs> jeg tror mig frem, men jam, jeg tænker, at jeg tænker, at jeg har only 2 jokers i the deck, and I get there, and you gonna fuck it up, til I get my pentascore. Så, so, en shoutout til Brian fra Danmark, og uh, Smulten, uh, Begge links kommer ned i beskrivelsen. Der kommer også sangen ned i beskrivelsen. Jeg håber, I selv vil prøve på at rappe det her. Hvis I kan gøre det bedre end mig. Så jeg håber, jeg I vil prøve at vise, at I er bedre end mig. Så peace!